زیباب څخه د شرمون کی ماې وروسته شوی ملک روزون کو غص د میربانی وړې هرارت مخې زمږ یوټوب چینل در سره سکوی پرې لوګر کې کنپو تلستاسو پوچو پړ کې د پاکستان کرکټ میلی لوبډلې په خوانه کېپټن شوي ملک د زیمبابوي لخوا پاکستان ته په شرمون کې ډول ماتې ورکولو وروسته پاکستان لوبډلې غوړزون کو ته غوسا دی نو موړي په خپل ټوئیټر لیکلي چې د پاکستان لوبډلې یو بهراني روزون کې دالتیا لري دا روزون کې چې د کرکټ په اړه پرا په هواي ولري شوې ملک هم از لیکلي دي چې کل مینیجمنت او روزنګي لوبغاړي یوازې د خپلې خوخي او ناخوخي لوږي غره کوي او یوازې د خپل ځان ساتلو لپاره غلط ګامونه پورته کوي نو د لوبډلې به هم دا وي چې نن ټول ولیدلو نو موړې وایي چې کل کیپټن او د غراوي کمیټه مشر خپلو پریکړه پر نه کولای شي نو همدا سبب وي اوس باید میلی لووب ډلی ته یو بحراننی روزون کوې ټاکل شي چې د کریکټ پر را په هوایولري د یا دلووا د چې زیمبابب په شلریزلو بکې پاکستان ته د یو سلو ن منډو هدب ټااکلی ی خو د پاکستان لووب ډله په ن نووي منډو سځله او د نو منډو په توپیرې پاکستان تم ماې ورکه دا په نړیواو شلوریزلووب کې لړ زل دی چې زمب لو پاکستان څخه لو